السلام علیکم دوستو دوستو مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی اعمال میں رکھا ہوگا اللہ آپ کو اپنی اعمال میں رکھے اور لاکھوں خوشیوں سے نوازے اگر آپ میری اس گفتگو اور ان کرداروں کو پاکستان کی سیاست کے حالیہ بڑے کردار اور سابق کا خاتون اول بشرا بی بی زا سابق وزیر عمران خان کے متعلق سمجھیں یا کوئی اسے مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے سمجھیں تو یہ پھر آپ کا ثوابدیدی حق ہے اختیار بھی ہے ویسے پاکستان میں آرمی چیف کی تعیناتی پر عوام ذہنی خلجان کا شکار تھی الحمدللہ اب جنرل آصم مریض شاہ صاحب کی بطور چیف آف آرمی سٹاف تعیناتی سے یہ الجھاؤ ذہنی الجھاؤ ختم ہو گیا لیکن جیسے ہی جنرل آسم مریض شاہ صاحب کا ذکر آتا ہے ویسے ہی سابقہ خاتون اول کا بھی ذکر آتا ہے جن کی کرپشن کی داستان ہر زبان زد عام تھی وہ محض لنگر خانے کھول کر عوام کو مطمئن کچھ کرنے کی کوشش کرتی رہیں ٹرانسفرز اور دیگر معاملات میں کروڑوں روپے بطور رشوت لیتی رہیں اور پراپرٹی ٹائکون بن گئیں پنجاب کے تیرہ کروڑ لوگوں کا مقدر تونسے کے ایک ڈفر انسان کے ہاتھوں دے دیا گیا جس نے ایک زر خرید غلام کے طور پر اپنا کردار ادا کیا جن کے بارے میں جنرل صاحب نے جب بطور ڈی جی آئی ایس آئی وزیر کو رپورٹ کی تو وزیراعظم نے انہیں وارننگ دی اور کہا آپ نے لمٹس کراس کر لی ہیں اور جب عوام مہنگائی اور مسائل میں گھرے ہوئے ہیں اور دوسری طرف مریم نواز صاحبہ بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کل سے یہ خبر بھی گرم ہے کہ ماما فیملی میاں نواز شریف سمیت یورپ کے دس روزہ نجی دورے پر سیر و تفریح کے لیے گئے ہوئے ہیں تو ہمیں بھی حیرت ہوئی اس بات پہ آج میری گفتگو ایکچولی فرانس کی ملکہ میری اینٹیونیٹ کے متعلق ہے اور دیکھیے پاکستان کی تاریخ میں آپ کو ایسی کتنی ہی ملکائیں ملیں گی امریکہ کے ایک بانیان میں سے ایک صاحب تھے تھامس جیفرسنس انہوں نے اٹھارہ سو اکیس میں اپنی خود نوشت میں لکھا تھا کہ انہوں نے کہا کہ میرا ہمیشہ سے یہ ماننا تھا اگر کوئی ملکہ نہ ہوتی تو پھر شاید دنیا میں انقلاب بھی نہ آتے انہیں دانشور حکمران کے طور پر آج بھی تسلیم کیا جاتا ہے وہ امریکہ اکن میں صدر تھے اور اس سے پہلے سیونٹین ایٹی سے سیونٹین ایٹی نائن کے دوران فرانس میں امریکہ کے سفیر بن کر وہاں تعینات بھی رہے انہوں نے سیاسی اور سماجی عطا اور چڑھاؤ کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پرکھا بھی جو فرانسیسی انقلاب کی بات میں بنیاد بنی انہوں نے شہن شاہ لوئی سکسٹین کے دربار کی رنگینیاں اور شاہ خرچہ بھی دیکھ رکھی تھی جیفرسنس کے نقطہ نظر میں لوئی سکسٹین کا ایشو یہ تھا کہ شاہ لوئی سکسٹین کمزور کردار کا اور نااہل شخص تھا اس کی ملکہ کا اس کے کمزور ذہن اور ڈھیلے کردار پر مکمل اختیار تھا لوئی سکسٹین کی شخصیت پر ملکہ کا سہر تھا یہی وہ ملکہ میری اینٹونیٹ تھی ان سے منصوب وہ باتیں تو آپ تمام جانتے ہی ہوں گے جب عوام بھوکھ اور افلاط سے تنگ آ کر سراپا احتجاج تھے تو اس نے کہا تھا اگر عوام کو روٹی نہیں ملتی تو وہ ڈبل روٹی کھا لیں یا کیک کھا لیں جیفرسن سے لکھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ذہین عورت کے طور پر پیش کرتی تھی لیکن حقیقت میں بالکل ناسمجھ اور اہمک عورت تھی وہ مغرور تھی اعتدال کو پسند نہیں کرتی تھی اپنی مرضی کی راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو کچل دیتی ہمیشہ لذت کے حصول کے لیے سرگرم رہتی اپنی خواہشات پر قائم رہتی اور کاؤنٹ آف دی آرٹو اور ان جیسے دیگر افراد کے ساتھ دئے خانے میں جا کر جوئے کھیلتی اور ان دیگر عائشیوں کی پہ جو ہے اس کا بے پناہ اخراجات ہوتے اور ان عیاشوں آیاش پر اٹھنے والے اخراجات کی وجہ سے قومی خزانہ تیزی سے خالی ہونے لگا جس کے بعد میں قومی تبدیلی کی راہ ہموار کی اور اس تبدیلی کے ساتھ پورا شاہی خاندان دنیا ہی بدل گئی وہ کسی بھی طرح کی اصلاحات کی مخالفت کرتی تھی اس کی بے لچک شر اور بے خوفی نے اسے سزائے موت دلوائی اپنے ساتھ وہ بادشاہ کو بھی گھسیٹ کے ساتھ لے گئی جیفرسنس کہتے ہیں کہ اگر ملکہ میری انٹیونیٹ نہ ہوتی تو بادشاہ پارلیمنٹ کے ہاتھوں سانوی حیثیت پہ رہنے پر بھی رضا بند ہو جاتا جیفرسنس لکھتے ہیں کہ ایک معقول اور مورسی آئین بنایا جا سکتا تھا جس کے ذریعے ان کا سر بھی باقی رہتا اور انہیں طاقت بھی حاصل رہتی کہ وہ اپنے عہدے کے سے بھرپور فائدہ اٹھاتے اور ایک اور جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو غریب لوگوں میں زمانہ قدیم کے جاگیردارانہ نظام کے خلاف سخت بے تھی جو امیروں کے مقابلے میں کم تر حیثیت سے بخوبی وقف تھے سب سے بڑا بات تو یہ بڑی بات تو یہ تھی کہ سلسلطنت اس وقت اقتصادی بدحالی کا شکار تھی اور جس بے میں اضافہ سیمٹن ایٹی ایٹ ستارہ سو اٹھاسی میں فصل کی کم پیداوار اس سال ہوئی جس نے برقی برکس نکال دیا ان حالات میں ظاہر ہے ورسائنس کے دربار کی شان و شوقت اور عوام کی اکثیت کی حقیقت نے اسے واضح طور پر اجنبیت نے مزید بگاڑ پیدا کر لیا میری اینٹوینٹ کے کپڑوں پر قیمتی نگینوں کا کام ہوتا تھا اور ان کے قدر و قیمت کسی ہنرمند کی سالانہ آمدن کی سے بیس گنا کو زیادہ ہوتی تھی کیونکہ عوام کو پھر یہ بھی تھا کہ ان میں سے کچھ لوگوں کو ملکہ کے کپڑوں کی الماری دیکھنے کا بھی عام اجازت تھی اور دوسری طرف یہ صورتحال حال تھی کہ عام لوگوں کے پاس پھٹے پرانے کپڑے بھی نہیں تھے بلکہ تن ڈھکنے کے لیے بھی کوئی کپڑا نہ تھا جس طرح جیفرسنس نے میری اینٹوینٹ کے کا ذکر کیا بالکل اس طرح جیفرسنس کی ایک ساتھی نے لکھا اگر لوئس سونا نے 1776 سو میں ٹرگوٹ کا مشورہ مان لیا ہوتا تو انہوں نے میں اپنا سر کھویا ہویا۔ کھونا پڑتا اور شاید ملکہ کا سر بھی سلامت رہتا انقلاب فرانس کے بارے میں تو بہت سے لوگوں نے سن رکھا ہوگا تاریخ کے طالب علم بھی یہ جانتے ہوں گے کہ ان کسانوں نے جن سے ان لوگوں کو اشرافیہ کے لوگوں کو پسینے کی بدبو آتی تھی نے اکیس جنوری سیونٹین تھری کو فرانس کے لوئی کو قتل کر کے پیرس کی گلیوں میں اس کی کھوپڑی سے فٹ بال کھیلی سولہ اکتوبر سیونٹین کو فرانس کی عوامی عدالت نے فرانس کی اس ملکہ کو بھی سزا موت دے دی تھامس چیفرسن کے مطابق ملکہ مغرور تھی متقبر تھی اعتدال پسندی سے چھو کر بھی نہ گزرتی تھی وہ اپنی راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو کچل لکر کر اپنی لذت محسوس کرتی تھی شاہ لوئی کے دور میں فرانس جو واضح تین واضح گروپوں میں منقسم تھا پہلے گروپ کی نمائندگی چرچ کے پاس تھی جو فرانس کے دس فیصد زمین کا مالک تھا دوسرا گروہ فیوڈل کاسٹ اشرافیہ کا تھا جو فرانس کے پینتالیس فیصد ذری وسائل کا مالک تھا انہوں نے کسانوں پر تقریبا پندرہ قسم کے مختلف ٹیکس لگائے لگا رکھے تھے یہی نہیں بلکہ انہیں مزید ٹیکس عائد کرنے کی بھی آزادی حاصل تھی تیسرا گروہ جو تھا ورکرز کا تھا جنہوں نے بعد میں تشدد آمیز کارروائیوں میں بھرپور حصہ لیا اسی گروپ میں عام کاشتکار بھی شامل ہوئے تھے اس کے پاس ان کے پاس فرانس کی پچپن فیصد زرعی زمین تھی مگر یہ ٹیکس کے نظام میں اس بری طرح جھکڑے ہوئے تھے کہ انہیں آتش شکم کی سیری کے لیے شہروں میں بتاورے سستے مزدور کام کرنا پڑتا پادری سیاسی اشرافیہ شاہی اختیارات کی چکی میں پستے غریب عوام ہی بلاخر انقلاب فراز کا سبب بنے وہ انسان جن کے پسینے کی بو سے اشرافیہ کرحت محسوس ہوتی تھی وہی اشرافیہ کے خون سے ہولی کھیلتے ہوئے یوں نظر آئے کہ پیرس کی گلیوں میں سوائے خون اور سر بریدہ لاشوں کے کچھ باقیرہ بچا تھا مزد دوستو میرے پیارے دوستو میرا انقلاب فرانس کی مختصر تاریخ بیان کرنے کا مقصد محض یہ ہے کہ آج وہ کل وطن عزیز میں افراتفری عروج پر ہے اگر آپ انقلاب فرانس کی تاریخ کو موجودہ ملکی حالات پر منتبک کریں تو شاید آپ کو سرے منہ بھی فرق نظر نہ آئے مثلا کوئی مانے نہ مانے مجھے تو بشرا بی بی کے کردار میں فرانسیسی ملکہ میری اینٹونیٹ کی جھلک نظر آتی ہے شاہ لوئی سکسٹین ملکہ اینٹونیٹ کے قبض قدرت میں تھا اور عمران خان بھی ضعیف العتقاد شخص تھا ہے۔ وہ جب کھلاڑی تھا تب بھی ضعیف العتقاد تھا میں نے اپنی کتاب حقائق تصوف میں جو دو ہزار تیرہ میں شائع ہوئی تھی اس بات کا ذکر کیا تھا کہ عمران خان بدترین ضعیف العتقادی کا شکار ہے اور نفسیاتی طور پر جب وہ بشری بی, بی کے قریب گیا تو بشرا بی, بی کو اس کی نفسیات کا بھرپور علم ہوا تو اسی نے اسی کا فائدہ اٹھایا اور وہ بشرا بی, بی کی گرفت میں جاتا گیا اور بشرا بی, بی جس کی حاکمیت کے چرچے گلی گلی اور شہر شہر رہے مجھے یہ بھی یقین ہے کہ شاید توشہ خانے میں توشہ خانے میں کہ میں گھڑیوں کی لوٹ مار میں عمران خان شاید دلچسپی نہ لیتا ہو اور یہ سارا کچھ یہ اس بے شرم عورت نے جس کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ اس کا سابقہ خامن خاور مانی کا کہ جب بطور ایک کلیکٹر کسٹم پوسٹنگ رہی تو وہ خود ہی یہ عورت کسٹم کلیرک ایجنٹس کے ذریعے رابطے رکھتی تھی اور ان کی فائلز کلیئر کرواتی تھی ریبیٹس دلواتی تھی یہ اس پہ دلچسپی لگتی تھی اور پیسے کماتی تھی اور اسی کے ایما پر بھی مجھے آج بھی کبھی یقین ہے کہ عمران خان نے اپنا ایمان اور ساخ کو تباہ کیا ویسے تو پاکستان کی سیاسی اور کاروباری شخصیت وہی کردار ادا کر رہی ہے جو فرانس کی اشرافیہ نے ادا کی آج خزانہ خالی ہے اور ہم ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے در بدر کی بھکاری بنے بیٹ بیٹھے ہیں ہمارے وزیر خزانہ اور دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ دس پرسنٹ چانسز ہیں کہ ہم ڈیفالٹ ہو جائیں لیکن ایسا نہیں ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہے کواقب نظر آتے ہیں کچھ انقلاب فرانس کی وجہ مجبور و محکور کسان بنے اور آج بھی کسان در بدر اپنے حقوق کی تگیدوں میں احتجاج کرتا ہوا نظر آ رہا ہے پاکستان کا کرک, ٹیچرز ڈاکٹرز ڈاکٹرس پیرامیڈیکل سٹاف پر مشتمل ورکرس گروپ اپنے مطالبات منوانے کے لیے سڑکوں پر خاک چھانتے نظر آتے ہیں انقلاب فرانس کی ایک بڑی وجہ ٹیکس کی بھرمار تھی آج کا علم یہی پاکستان میں بھی ہے بے بے محابہ ٹیکسس نے زندگی ہماری اجیرن کر کے رکھتی ہے حکومت اتنا دیتی نہیں ڈیلیور نہیں کرتی جتنا وہ واپس لے لیتی ہے صرف بجلی کے آپ بلز کو دیکھیں آپ اپنے ہی گھروں کو دیکھیے گا جن جن کے گھروں میں آج سردیوں کا موسم شروع ہو چکا ہے ونٹر شروع ہو چکا ہے پنکھے بند ہو چکے ہیں اسی نہیں چل رہے پھر بھی اپنے بلز کو دیکھیے گا تو وہ جتنا بلز صرف شدہ یونٹس کا بل آتا ہے اتنا ہی ٹیکس لگا کر ہمیں ہم سے وصولی کی جا رہی ہے آج پاکستان کا کو ہی کوئی ایسا گھر ہو جو جوٹلٹی بیل پر لوہا کرا خوانی کرتا ہوا نظر نہ آئے اور حکمران پتہ نہیں کس سوچ میں گم ہے ملک کا آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھ رہا ہے ہزاروں لاکھوں نہیں صرف درجنوں شر پسند پورے ملک کی شہراؤں کو بند کر دیتے ہیں لیکن وفاقی حکومت سے بڑکوں سے زیادہ کام نہیں اکتفاعی کرتی ہے سے آگے نہیں بڑھتی اگر اتحادی انقلاب فرانس جیسے کسی خونی انقلاب کے انتظار میں نہیں تو انہیں معاشی حوالے سے ٹھوس قدم اٹھانے ہوں گے پاکستان میں سب سے پہلے انہیں لینڈ ریفارمز دوبارہ لانی چاہیے اور اس کے لیے فوری قانون سازی کی جائے پارلیمنٹ سے تاکہ شریعت کورٹ کے سنت شریعت جو جھوٹ جو اور دگا بازی پر استوار تھا فیصلہ تھا اس کو کالدن قرار دیا جائے اور انقلابی نوعیت کے اقدامات کی ضرورت ہے کیونکہ اب بس بہت ہو چکا حالات ریت کی ماند بند مٹھی میں پھسلتے ہوئے چلی جا رہی ہے بہت شکریہ اپنی آرا سے نوازیے گا اسلام